السلام عليكم متابعين الأعزاء عزيز المشاهد أخي المؤمن يا من أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرجو إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته أو ما يدل عليه سواء في هذا الفيديو أو في أي فيديو آخر أو في أي وقت من الأوقات أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تصلك بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترتفع درجاتك في الجنة وتحط خطيئاتك من السيئات إذا كنت في ضيق وهم وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج فصلي على المختار من آل هاشم صلى الله عليه وسلم صلي عليه كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس لا تغيب حاشا يضام من استجار بها وحاشا ان يخيب فاذا دعوت الله في امر عصي او عصيب فابدا دعاءك واختمه بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي بن كعب فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك في صلاتي أي دعائي قال ما شئت قال قلت ربع الصلاة قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك نصف الصلاة قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلت عليه الملائكة ومن صلت عليه الملائكة صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يبق شيء في السماوات ولا في الأرض إلا صلى عليه لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم فقد اتاني جبريل يوما وقال يا محمد جئتك ببشاره لم ات بها احدا من قبلك وهي ان الله تعالى يقول لك من صلى عليك من امتك ثلاث مرات غفر الله له ان كان قائما قبل ان يقعد وان كان قاعدا غفر له قبل ان يقوم فعند ذلك خر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لله شاكرا وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي فقال الصحابه يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإني رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحب أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته فمن كان يرجو شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم يجعل الولدان شيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب في الاستجابة للدعاء قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالمسلم يتحرى أسباب الاستجابة ومن أعظم هذه الأسباب ابتداء الدعاء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال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 صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الانسان فضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم استكثر ان يصلي عليه في اليوم مئة ألف مره صلى الله عليه وسلم فهي امتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى فقد قال عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفير للذنوب والآثام وترفع هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم درجات العبد المؤمن عند الله تعالى وترفع عنه الهم والغم والحزن وتفرج الكربات وتطهر النفوس وتبعث الراحة والطمأنينة والهدوء في قلب العبد المؤمن فقد حكى الإمام النووي أنه كان في الحرم المكي فقابل رجلا وكان كلما بعد خطوة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب الرجل من ذلك فقال يا هذا إنك لا تكاد أن تتحرك بقدمك إلا وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فعرفه وقال له سأطلعك على سر قال أخبرني قال الرجل: كنت وأبي ذاهبان إلى حج بيت الله الحرام، فمات أبي ونحن في الطريق، وعندما توفي اسود وجهه من كثرة أعماله السوء، فحزنت عليه حزنا شديدا، وقمت بتغطية وجه أبي، ومن كثرة حزني أخذتني سنة نوم فرأيت في منامي، رأيت رجلا لم أرى مثل وجهه من قبل، فوجهه كالقمر ليلة البدر. ولم أشم ريحا مثل ريحه من قبل فريحه أطيب من ريح المسك يرتدي ملابس بيضاء قد جاء من بعيد فنزل واقترب على والدي ثم نزع الغطاء وكشف الكفن ومسح بيده على وجه أبي فأصبح منيرا مشرقا أبيض مضيئا وغطى وجهه وهم بالذهاب عندها أسرعت إليه فسألته يا هذا من أنت؟ ولماذا فعلت هذا؟ قال لي ألا تعرفني قلت له لا قال إني محمد رسول الله كان والدك لا يخطو خطوة إلا صلى علي فهذه شفاعتي له في الدنيا وله شفاعة يوم القيامة إن شاء الله وذهب واختفى فذهبت إلى أبي فرأيت وجهه قد تبسم فقمت من النوم وأنا شديد الفرحة والسعادة فقلت في نفسي سأكشف وجه أبي وأرى ولما كشف وجهه لم أصدق ما أراه فعرفت أن ما رأيته لم يكن حلما بل كانت رؤيا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم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 فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين واللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل عليه يا ربنا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون هذا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين